Credibil, Cristi Burcea ar fi lăsat-o gravit pe iubita unui personaj controversat, am trimis se i ar bani, nu sofe. O să vad, Burcea. Caz incredibil în lume mondan. Cristi Burcea ar mai fi făcut-o victimă, iar aceasta ar fi nimeni alta decât iubita lui Florin Adrian Secureanu, fostul manager de la Malaxa. Triunghiul amoros a fost scos la ivel de o anchet realizat de Tolontan. Conform acestuia, în 2017, când Secureanu i-ar fi cerut iubitei sale, Eugenia Chiriac, zis verbi, semnearg semplu mutenite bani de la Cristi Bocea, însă rezultatul n-a fost tocmai cel scontat. Întreverebi omul de încredere a lui Borcea s-ar fi aprins o adevărat idilă. Ba mai mult, câteva luni de zile mai târziu, Secureanu ar fi aflat ce iubita lui este înzârcinat, lucru l a înfuriat teribil. Florina Adrian Secureanu este fostul manager al spitalului Malaxa, trimis în judecat pentru fapte de corupie. Ghelii iubita sa, Eugenia Cristina Chiriac, au ajuns în Atenia public atunci când au participat la Ogal la Londra, acolo unde verăbii s-a dat drept Gabriela Firea, primarul Capitalei. Iar ce a scris și Tolontan pe blogul său. Dute să ei niște bani cu un tumut de la Borcea, i-a spus secureanul iubitei lui, Eugenia Chiriac. Fostul manager de la spitalul Malaxa era în arest, în primvara lui 2017. Vorbe la telefon cu Cristi Vocea, el aflat în închisoare. Borcea de dispozii, prin intermediari, cantumutul se ajungă la verbi. Dar, în întâlnirea care are loc chiar în din dinamovistului, între verăbi unul dintre oamenii de încredere ai lui Borcea se iese rapid o poveste pasională. Tipul este de vârsta ei. Arat bine, ca un rezident în sala de for, nu în ultimul rând, e solvabil, ceci are câteva apartamente de închiriat. În in casa lui Porcea, Verbia Banii Îmi loialitatea. Nu doar pe cea romantică. Verăbi e multe despre banii negri ai lui Secureanu. Cei doi se plac mult. Aventura continuă acum, mult după ce Secureanu a iei poveste te unul dintre prietenii tânărului care i-a sucit capul lui Verăbi. Când directorul de la Malaxa se întoarce acasă, la jumătatea anului 2017, pentru a fi judecat în stare de libertate, el simte ce ceva nu e în regulă. Iar obiceiul conspirativ de a vorbi de pe telefoanele Eugeniei, iubita cu 28 ani mai tânre ca el, îi provoacă berbatului matur un ochi. Cormonitori gelos, Secureanu se prinde în ce verăbi are pe cineva. Plus ce, exact în această perioadă, ea rămâne însărcinat. Iritat, Secureanu începe să dea telefoanea apropiailor lui Burcea, ca să descopere cine e tipul după care veră cezut în cap. De i fetele care orbitează în jurul lui nu sunt dui la biserica ce înregistrează. Într-una dintre convorbiri, se curea nu se aude cum strig, am trimis-o la Borcea ca să îi dea bani, nu ca să o feie în vad Borcea. Între timp, medicul se lemure tecevără bită reietă te o nu cu Borcea care e el benuit pe nedrept, odat, într-o chestie sentimental, ci cu unul dintre beii de casa din amovistului. Secureanu are mai multe motive să fie furios. Secretele sale nu mai sunt în siguranță. Ca în orice amor veritabil, Verebi îi povestete partenerului său clandestin locurile unde Secureanu primește o parte a banilor aurului. Îi vorbete despre prietenii din urmei din setereinitatea lui Secureanu. Despre lecturile cu Italia. Povestea se transformă în ceva foarte periculos?